Szeretek ö, szabadon gondolkozni, szeretem átgondolni azokat a dolgokat, amiket teszek. Én is kerülhetek bármikor ö, olyan helyzetbe, amikor amikor segítségre lenne szükségem, és én mondjuk valószínűleg meg tudnám fizetni egy, egy ügyvédnek a költségeit, viszont, viszont aki, aki nem tudja ezt az összeget fedezni, az nagyon, nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, és, és szerintem nagyon fontos, hogy, hogy van egy ilyen szervezet, aki, aki segít ezeken az embereken. Önmagában egy, egy per vagy egy, egy, egy bírósági tárgyalás az, az egy nagyon kiszolgáltatott helyzet szerintem. És hogyha ott van mellettem egy olyan ember, aki, aki tudom, hogy, hogy velem van és egy jó ember, akkor, akkor szerintem sokkal, sokkal könnyebb ezt az egészet végigcsinálni. Szimpatikusnak találom a aztban azt, hogy, hogy nem fogad el állami támogatást. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert, mert így tud független maradni. És szerintem a függetlenség egy ilyen társaságnak nagyon fontos. Nyilván mindenkinek fontos, de hát ki tud független maradni, nem sokan. A szabadság cselekvés, választás, döntés.